સ્વામી ભૂમિ રાંબાલી જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં બી એક્મ્પ્રુમાં અભ્યાસ કરું અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને અમારે ડીએલએમ બનાવવાનું હોય છે જેમાં મેં પ્રકર ધોરણ નવના પ્રકરણ પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ તેના ગોળકના પૃષ્ઠફળ ઉપર મેં ટીએલએમ બનાવેલું છે જે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ તો ગોળકના ક્ષેત્રફળ એટલે કે ગોળકની વક્ર સપાની જે ક્ષેત્રફળ છે તેને આપણે પૃષ્ઠફળ કહીએ છીએ તો તેને શોધવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ ચાર વર્તુળ લઈએ એક બે ત્રણ અને ચાર હવે આ ચાર વર્તુળો છે તેને આપણે દરેકના આઠ ભાગ આ રીતે કરશું હવે આ ચાર વર્તુળોના જે આપણે આઠ ભાગ કરેલા છે તેને આપણે કાતર વડે કાપીશું અને કાતર વડે કાપતા દરેકના આઠ એમ આ રીતે ટુકડા થશે હવે આપણે આ દરેક ટુકડાઓને એક ગોળક કે જે આ જ વર્તુળની ત્રીજી વાળો છે એટલે કે આ બોલ તેના ઉપર આપણે ચૂંટાણીશું અને મેં પહેલેથી જ ચૂંટાણીને નાખેલું છે આ રીતે આમ ચારેય ચારે વર્તુળના આઠ ટુકડા એટલે કે આઠ ચાર બત્રીસ આ દરેક ટુકડાઓને આ રીતે આપણે ગોળક ઉપર ચૂંટાણતા ગોળકની આંખી વક્રસપાટી એ રોકાઈ જાય છે આથી જે ચાર વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ છે એક વર્તુળનું પાયર સ્ક્વેર અને ચાર વર્તુળનું ફોર પાયર સ્ક્વેર એ આ ગોળકના વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળ બરાબર થાય છે આમ ગોળકનું જે પૃષ્ઠફળ છે તે ચાર વર્તુળના ક્ષેત્રફળ જેટલું થાય